Всім привіт, друзі. Прийшла перша посилка від Національного банку України. Так, сайт працює. Ось у цьому відео я зробив це замовлення. Це було 23 лютого. 23 лютого я замовив ну, то, що встиг, то, що було у них на сайті. На жаль, банкноти 20 гривень я замовив трохи пізніше, вона ще не прийшла. І виходить, це замовлення... І Ішло до мене 13 днів. Хоч у них на сайті і вказано, що замовлення швидше відправляються, на жаль, 13 днів ось такий формат. Взагалі я купую більше на Віоліті, бо там ти знаєш, що ти купив, тобі відправляють 1-2 дня і все у тебе. На сайті Національного банку ти зробив і ще чекаєш, що твоє замовлення не анулювали, щоб воно дійшло. І зараз подивимось, в якому форматі... Придуть ці банкноти. Повіоліті з посилання буде у описі, а зараз ми глянемо, що мені відправив Національний банк. Давайте ми подивимося, що саме я замовив і яка цього вартість. Пам'ятні банкноти 200 гривень, 500 гривень, медаль, місто Харків. Друзі, хто з Харкова, поставте лайк. Обов'язково. І ціни дивіться, ціни від Національного банку, от більш мене радують саме ціни цих банкнот. На, 920, на 992 гривні я зробив це замовлення, але тут великий номінал у нас, це банкнота 500 гривень, дуже важливо, щоб вона була в гарній якості, в гарному стані. Давайте потрошки відкривати, у нас тут є пакет запакований, дивіться, дуже дивно, виходить, тут щось вони запакували, а банкноти кинуло просто так. Без якихось целофанів, просто вони, бачите, випадають. А, і зараз ми дивимося на цю банкнотку 500 гривень, 300 років народження Сковороди, неймовірно. Я дивлюсь, що банкнота а, в нормальному стані, тобто не бачу якихось пошкоджень, чогось іншого. Зараз ми подивимося, саме цікавіше, що... Номер цієї банкноти, але перед тим, як я покажу номер банкноти, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайк і дивіться такі цікаві огляди но, на банкноти та монети України. Готові? Дивимось. Номер ніяких у нас Цікавих цифр Просто звичайний, починаючи У нас серія GS Ну, але стан банкноти нормальний Стан банкноти нормальний, гарний На жаль, на жаль, номер Так собі, тобто не Дуже-дуже красивий, цікавий Але буклет, дивіться В нормальному стані, немає якихось пошкоджень Все в порядку Це мене і радує Тут у нас написано тираж, ви бачите 50 тисяч Ось цих от буклетів И ось таких банкнот. 500 гривень, 300 років у нас Сковороди. Давайте подивимось далі. У нас 20 Двадцятку я... я просто замовив, щоб вона у мене тут була, бо всі мої бони залишились в Харкові. І хоч деякі, бачите, я собі замовив. Нічого такого цікавого. Номери, хоч є і одинички, але такий номер, на жаль, звичайний, нічого не коштує. Бачите, банкнота, в принципі, в нормальному стані, ніяких претензій у мене до цього немає, і ось 200 гривень у нас, 30 років незалежності. Особливість саме цієї банкноти, що вона у нас пішла по банківській ціні, що не потрібно за неї переплачувати а, десь в клубі, хоча, ну навіть зайти в клуб коштує грошей, коштує 30 гривень у Львові, в Харкові там було 20 гривень. Зараз напишіть, будь ласка, скільки коштує зайти в клуб колекціонерів в Харкові, бо це цікаво. Я знаю, що він працює, що зустрічі відбуваються. Цікаво, як, хто, хто їх відвідує, ваші, ваші, напишіть ваші коментарі. Подивимось, що там з номером. У нас три нулі. Бачите, перша серія у нас АЯ. Uh, і номер 4, дві 2,8, дві вісім, ну, також просто звичайна банкнота, але вона у нас 30 років незалежності. Чи є у вас, до речі, комплект цих банкнот? отак от поштучно, повністю зібраний, чи в конвертах вибрали, напишіть в коментарях, бо цікаво, бо у мене, на жаль, в конверті я не встиг купити або в кляйстері, тому у мене вони беруться по, по одній, ось так от, з сайту Національного банку. Так, переходимо до наступного, тут у нас конверт, Бачите, ми чуємо, як же його відкривати, тут у нас якось немає спеціального такого... Моменту, щоб потягнути, воно все-все-все у мене відкриється Так, тут вже щось цікавіше О, яка гарна монета Надання статусу кандидата на членство в ЄС Дивіться, як цікаво зроблено ось цей буклет Неймовірно, чорно-білий, але він, бачите, переливається, не знаю як вам показати але він дуже-дуже красиво такий колір у нього мається ось ця наша монетка повернення додому ви знаєте, ну клас, клас мені дуже подобається, тут у нас Україна давайте спробуємо може, дістати саме з цього футляру, ось у нас з іншого боку бачимо тираж. Доволі великий: 75 тисяч. Це багато. Монетки з тиражами рідкі 15, 20 тисяч, 25 тисяч. Коли тираж такий великий, я думаю, монета сильно не буде набирати ціну. Хоча монетка знакова, цікава її можуть дарувати на подарунку, тому її ціна, тому вона стільки коштує. Вона, до речі, скільки коштує, давайте подивимося, у нас. Вона 147 гривень коштує ця у нас банк ця монетка, і з іншого боку перевертаємо, така ось голограма, Україна у нас, ну, доволі цікаво, бачите, зірочки так зроблені. Я задоволений цією монетою, хочеться в сріблі потримати, але на срібну монетку треба бюджет. Ну, що сказати, бюджет потрібен, тому і срібних монет поки у мене немає, бо інші пріоритети. По них я можу розказати трохи пізніше, що саме я купую. Або ви можете подивитися у мене на Віоліті, які лоти зараз виставлені на продаж. Саме ці перспективні лоти, я думаю, будуть набирати ціні. Так, що, у нас і залишилось все. У нас залишилось тільки-тільки медаль Харків, друзі. Ну, мене просто переповнюють емоції, коли бачиш... Коли бачиш рідне місто, коли бачиш його ось в такому форматі на жетоні, всі-всі-всі пам'ятки, я думаю, для багатьох харків'ян це знаковий жетон, особливо ті, хто поїхав за кордон, поїхав в інші міста, хто не може зараз бути у себе в місті. Ось у нас бачити зеркальний струмінь, Газпром, у нас пам'ятник Шевченко, Держпром. Ось, ну, малий державний герб до речі, ось це тут ми бачимо герб Національного банку України. Рік монети 22-й. У нас Україна. Ось перегор на іншому боці, ну, все є. Місто Міста героїв, друзі, ось така, така такий шикарний жетон. Напишіть ваші коментарі, як вам. Ось таке перше замовлення прийшло з національного банку. Сайт ще у нас в тестовому режимі працює, можуть ще не з'являтися двадцятки. Бачите, до мене не прийшла двадцятка, але вона вже. Вже скоро-скоро буде у мене вертикальне, яку ви бачили, так що чекайте, чекайте на огляд, я обов'язково вам її покажу. І підтримуйте канал, ставайте спонсорами, щоб я вам відкрив доступ до скритих відео, відео з бекстейджів, відео, як я ходжу на барахолку тут у Львові. 10 гривень на місяць. Я думаю, це підтримка всього каналу дуже, дуже доступна. Дякую всім, хто подивився. Напишіть в коментарях, яка саме банкнота або монета, або жетон, що саме вам сподобалось у цій посилці. Переходьте на, переходьте на сайт НБУ, спробуйте собі замовити, якщо вам щось там подобається. Ну, там подобається ціна, я думаю. Наявність, на жаль, поки нас не дуже радує. Але, я думаю, в майбутньому там з'являться цікаві монети, жетони, золоті, срібні, все-все-все там буде. Донатимо, продовжуємо донатити на ЗСУ, друзі, друзі, підтримуємо нашу армію, підтримуємо волонтерів. Все у нас вийде. Слава Україні! До зустрічі, бувайте!